Johdataan tässä yleinen diferenttialiyhtälö paineelle levossa olevassa fluidissa, ja me saadaan tämmöinen yhteys dp per dz on yhtä kuin miinus g, ja tässä on oletettu, että putoamiskiihtyvyys osoittaa tuonne negatiivisen z-akselin suuntaan. Ja tämä johto perustuu siihen, että me tarkastellaan voimatasapainoa tämmöiselle infinitesimaaliselle fluidialkeolle, tässä tapauksessa kuutio jolla on mitat delta x, delta y ja sitten delta z. Tämä johto on varsin suoraviivana, eli me tarkastellaan, mitä voimia tuohon fluidialkioon kohdistuu, kirjoitetaan voimatasapaino x-akselin, y-akselin ja z-akselin suunnassa, ja sen jälkeen sitten katsotaan, mitä saadaan tulokseksi. Nyt kun me tarkastellaan tämmöistä infinitesimaalista fluidialkiota, niin kun me lasketaan painevoimia jollain fluidialkion pinnalla, niin me hyödyntää siinä Taylorin sarjakehitelmää, eli me kirjoitetaan painevoimat täällä fluidialkion eri tahkoilla hyödyntäen tätä painetta tässä fluidialkion keskipisteessä ja sitten sen painekentän ensimmäistä derivaattaa. Mutta ei hypätä asioiden edelle, vaan tarkastellaan nyt ensiksi, että mitä voimia tähän fluidialkion kohdistuu. Ja ensimmäinen voima, mikä tähän kohdistuu, on putoamiskiihtyvyys tänne negatiivisen z-akselin suuntaan. No sitten meillä vaikuttaa puristava painevoima jokaisella tahkolla. Täällä on x-akselin suunnassa, tuossa on tahko, jonka normaali osoittaa positiivisen x-akselin suuntaan ja siellä on puristava painevoima, silloin tuonne negatiivisen x-akselin suuntaan. Tuolla takapinnalla sitten meillä osoittaa puristava painevoima tuohon suuntaan. Sitten y-akselin suunnassa meillä on tuolla pinnalla niin puristava painevoima tohon suuntaan ja tällä pinnalla puristava painevoima tohon suuntaan. Ja sit täällä. Kuution pohjalla osoittaa sit puristava painevoima tuohon suuntaan, eli ylöspäin, ja sitten täällä katossa niin puristava painevoima tonne alaspäin. No, sitten ei muuta kuin hommiin, eli lähdetään kirjoittamaan voimatasapainoa tuolle kuutiolle x-akselin, y-akselin ja z-akselin suunnassa, ja lähdetään liikkeelle x-akselin suunnasta. Meillä on täällä tämä voima x-akselin suunnassa, ja siellä on nyt sitten kaksi voimakontribuutiota, eli siellä on tosiaan tämä Painevoima tuolla etuseinällä ja sitten toi painevoima takaseinällä. Putoamiskiihtyvyydestä nyt ei tähän tule mitään kontribuutiota, koska se vaikuttaa z-akselin suuntaan. Eli täällä meillä on toi voimatolla etutahkolla ja sitten täällä meillä on ää, voimatolla takatahkolla. Ja lähdetään katsoa, mistä nämä nyt sitten koostuvat. Eli painevoima on yhtä kuin paine kertaa sitten. Pinta-ala no, pinta tässä tapauksessa on helppo, eli jos me katsotaan tätä etupintaa tässä, niin meillähän on täällä nyt sitten tämä etupinta, delta y, delta z on sen pinta-ala, ja nyt sitten tämä paine tässä pinnan keskellä saadaan tosiaan niin, että me otetaan toi paine tuossa keskipisteessä ja käytetään Taylorin sarjakehitelmää, eli sieltä meidän täytyy tulla nyt sitten jonkun verran tänne positiivisen x-akselin suuntaan, eli ä, pu, käytännössä puolet tästä tämän ä, särmän pituudesta, eli tuosta delta x. -stä. Eli meillä on täällä nyt sitten toi paine tuossa keskipisteessä, ja sitten meillä on siellä toi dpdx kertaa sitten se matka, joka meidän täytyy siirtyä sieltä keskipisteestä, eli delta x per 2. Tässä meillä nyt sitten on paine kertaa sen tahkon pinta -ala. Ja tuonne tulee toi miinusmerkki eteen sen takia, että meillä on tässä tapauksessa nyt sitten ää, puristava voima tonne negatiivisen x-akselin suuntaan. Nyt meillä on täällä tämä takatahko, jonka kanssa toimitaan ihan samalla lailla, eli meillä on siellä pinta-ala, delta y delta z, no se on sama mikä oli tuossa toisella tahkolla, ja sitten meillä on se paine siellä. Eli jälleen kerran keskipisteen paine, sitten siellä on toi paineen derivaatta dpdx kertaa sitten siirtymä delta x per 2. Eli jälleen kerran sieltä keskipisteestä joudutaan nyt siirtymään sitten puolisärmää tonne negatiivisen x-akselin suuntaan. Ja kun mennään negatiivisen x-akselin suuntaan, niin tonne tulee nyt sitten toi ä, miinusmerkki väliin. No, siivotaan tuosta tota lauseketta pikkasen. Me nähdään tuosta nyt sitten, että meillä on tuolla itse asiassa Meillä on miinus p kertaa delta y delta z. Täällä meillä on plus p kertaa delta y delta z. Eli nuo kumoutuu tuolta nyt sitten keskenään. Päästään niistä eroon. Mitä meille jää nyt sinne jäljelle? Me nähdään, että molemmissa termeissä yhteisenä tekijänä on delta y delta z ainakin. Sitten molemmissa jäljellä jäävissä termeissä on yhteisenä tekijänä delta x per 2 tuolla ja sitten itse asiassa siellä on yhteisenä tekijänä vielä dp, dx. Eli kun me kirjoitetaan tämä, me saadaan tänne nyt sitten kirjoitettua, että meillä on miinus delta x, delta y, delta z, ää, näitä on nyt kaksi näitä, ää, delta x per kakkosia, Täällä on itse asiassa pitää huomata että meillä on tuo miinus tuolla, meillä on miinus tossa, meillä on miinus tuolla, sieltä tulee toi miinus tuohon eteen. Meillä on delta x per 2 delta x per 2, siitä tulee yhteensä delta x. Tuolta tulee toi delta y, delta z ja sitten meillä on tuolla toi delta p. dp dx. No niin. Yhtären toisella puolella on nolla. Me voidaan jakaa täältä tämä delta x, delta y delta z pois. Meillä jää jäljelle yhteiset meillä on dp dx on nolla. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että paine ei voi muuttaa tuossa x-akselin suunnassa. No y-akselin suunta menee aivan analogisesti ton x-akselin kanssa, eli ää, meillä on siellä, jos me katsotaan, mitkä on y-akselin suuntaiset voimat, niin meillä on täällä yksi puristava voima tuohon suuntaan ja meillä on yksi puristava voima tohon suuntaan. Ja, ää, z, ää, tosta Painovoimasta ei synny tässä mitään kontribuutiota, koska se osoittaa tuonne z-akselin suuntaan. Eli nyt sitten me täytyy kirjoittaa toi painevoima tuolla pinnalla, jonka normaali on positiivisen y-akselin suuntaan. Ja nyt sitten, jos me lähdetään katsomaan tuosta kuvasta, niin meillä on siellä täällä tämä pinta. Sen pinnan pinta-ala on delta x kertaa sitten tuo korkeus, eli toi delta z. Ja sitten meillä täytyy olla joku ö, paine, aproksimoitu paine, tuossa kyseisellä pinnalla. No, Tämä menee tosiaan ihan analogisesti tuon x-akselin suuntaisen tasapainon kanssa. Eli tässä meillä on nyt sitten paine. Ja täällä meillä on pinta-ala. Se pinta-ala on se delta x kertaa delta z. Ja paine lasketaan ihan vastaavasti. Eli... Otetaan se paine siellä keskipisteessä ää, ja lisätään siihen sitten tämä Taylorin sarjakehitelmä ensimmäinen termi, eli meillä on siellä nyt sitten dpdy, eli me siirrytään y-akselin suunnassa, ja se matka, mikä me siirrytään, on puolet siitä särmän pituudesta siinä suunnassa, eli delta y per kaksi. Ja kun me katsotaan tuota äh, pintaa, tuolla, äh, tota, pintaa, jonka normaali osoittaa positiivisen y-akselin suuntaan, niin... Nähdään täällä nyt sitten, että tämä on puristava voima tuonne negatiivisen y-akselin suuntaan. Eli jälleen kerran siihen voimakontribuutioon tuolla tulee nyt sitten tämä miinustermi tuonne eteen, miinusmerkki. No sitten otetaan se toinen pinta sieltä ää, ihan vastaavasti. Sillähän on tietysti sama pinta-ala, eli delta x kertaa delta z. Ja tässä tapauksessa sitten, ää, kun me lasketaan painetta sinne tahkolle, niin meillä on paine keskipisteessä, ja nyt sitten se siirtymä pitää mennä negatiivisen y-akselin suuntaan, delta y per kahden verran, ja sitten siellä on tämä dp äh, dy. Ja nyt sitten kun meillä on levossa oleva fluidi, niin tänne toiselle puolelle tulee yksinkertaisesti tämä nolla, koska ei ole mitään kiihtyvyyttä tuolla fluidialkiolla. Siivotaan tämä ihan vastaavasti, niin kuin tuossa x-akselin tapauksessa, eli nähdään, että meillä on täällä Yhteiset tekijät delta x delta z, ja nyt sitten meillä on täällä miinus p, täällä meillä on plus p, eli nuo termit tuosta äh, supistuu päittäin pois. Meillä jää jäljelle silloin tänne delta x delta z, sitten molemmissa jäljellä termeissä on nyt sitten yhteisen tekijän toi delta y tuolla, ja sen lisäksi täällä on tämä delta p, äh, dp, dy, dp, dy. Eli nyt jos tämä kirjoitetaan sitten ää, yhtenä terminä, niin tänne saadaan miinus delta x, delta y, delta z ja dp dy. ja vastaavasti kuin x-akselin tapauksessa, ää, meillä on nolla toisella puolella. Me voidaan jakaa puolittain tällä delta x, delta y, delta z, me saadaan yhteys, että meillä on dp dy on yhtä kuin nolla. Eli paine ei voi myöskään silloin muuttua tämän y-akselin suunnassa, eli tällä seinällä ja tällä seinällä täytyy vaikuttaa yhtä suuret paineet. No sitten meillä on jäljellä enää toi z-akselin suuntainen voimatasapaino, ja lähdetään kirjoittamaan nyt sitä, katsotaan ensiksi, että mitäs voimia täällä nyt oikein vaikuttaa, ja siellä vaikuttaa puristava painevoima tohon suuntaan, puristava painevoima tohon suuntaan, ja nyt sitten z-akselin suunnassa vaikuttaa myös sitten toi äh, gravitaatiovoima. Eli nyt kun me lähdetään kirjoittamaan sitä ehtoa, kirjoitetaan voimat tänne yhtälö vasemmalle puolelle, aloitetaan sillä pinnalla, jonka pinnan normaali positiivisen Z-akselin suuntaan, siellä on puristava voima negatiivisen Z-akselin suuntaan, katsotaan tuolta, että mikä sen pinta-ala on, meillä on siellä, että meillä on, se on siis tämä pinta täällä, siellä on tämän särmän pituus delta x, tuon särmän pituus on delta y. Eli nyt sitten äh, lasketaan se voima sieltä, paine kertaa pinta-ala. Tuolla on pinta-ala, delta x, delta y. Ja sitten tuossa on toi paine, joka vaikuttaa siihen kyseiseen tahkoon. Eli paine jälleen kerran keskipisteessä, plus sitten äh, dz, eli paineen muutos siinä z-akselin suunnassa kertaa sitten se äh, siirtymä. Joka tässä tapauksessa on jälleen kerran sitten puolet siitä särmästä siinä suunnassa. Ja sitten meillä on vastaavasti se tässä tapauksessa kuution pohja. pinta alaan delta x, delta y. Se on nyt puristava voima, joka vaikuttaa positiivisen z-akselin suuntaan, eli tuonne tulee plussa. Ja nyt siellä on taas se paine siellä keskipisteessä. Sitten meillä on täällä dpd eli paineen muutosnopeus siinä z-suunnassa, ja nyt sitten meillä on siirtymä negatiivisen z-akselin suuntaan, eli miinus delta z per 2. Nyt sitten tässä tapauksessa, kun me ollaan z-akselin suunnassa, niin sinne vaikuttaa myös se painovoima, ja painovoima on yhtä kuin massa kertaa putoamiskiihtyvyys. No, massa me saadaan niin, että me otetaan kuution tilavuus, delta x, delta y, delta z, kerrotaan se tiheydellä, siitä me saadaan massa, kerrotaan se putoamiskiihtyvyydellä, ja nyt sitten, kun kyseessä on putoamiskiihtyvyys, jonka oletetaan vaikuttavan negatiivisen z-akselin suuntaan, niin tuonne tulee toi miinusmerkki. No siivotaan jälleen kerran tätä, eli me nähdään nyt sitten, että meillä on täällä delta x delta y yhteisenä tekijänä näissä kahdessa termissä, ja täällä on nyt sitten jälleen kerran tämä miinus p, täällä on plus p, eli noi termit tuolta supistuu pois. No, sitten Meillä on täällä yhteisenä tekijänä delta z per kakkonen, delta z per kakkonen, dp per dz, dp per dz. Eli nyt sit, kun katsotaan näitä termejä, niin meillä on täällä delta x, delta y, delta z. No Itse asiassa delta x, delta y, delta z näkyy myös tässä termissä täällä. Eli me voidaan yhteiseksi tekijäksi ottaa nyt sitten molemmissa termeissä tämä delta x, delta y, delta z, delta x, delta y, delta z tuonne tulee nyt sitten toi miinus, eli meillä on tuolla on miinus, ja sitten meillä ää, tuolla on toi miinus, jolloin tonne eteen jää sitten toi miinus. Sinne tulee delta x, delta y, delta z, dp per dz, eli tuolta ja sitten tuolta. No nyt kun tässä muodossa sitten meillä Esiintyy molemmissa tota, termeissä täällä tämä delta x, delta y, delta z. Me voidaan toimittaa samalla tavalla, eli jaetaan puolittain yhtälö delta x, delta y, delta z, alla, koska tuolla on toi nolla. Me saadaan täältä nyt sitten tämmöinen differentiaali-yhtälö dp, dz on yhtä kuin miinus roog, eli tässä nyt sitten tämä termi on siirretty tuonne yhtälön toiselle puolelle. Tai sitten voidaan ajatella, että toi termi on siirretty, koska siellä on se etumerkki vaihtunut. No niin, me ollaan tarkasteltu nyt sitten kolmessa koordinaattisuunnassa tämä ongelma ja vedetään yhteen, mitä me ollaan havaittu. Me ollaan havaittu täältä, että meillä dpdx on nolla, dpdy on 0 ja sitten ollaan saatu, että dpdz on yhtä kuin miinus rho g. No täällähän meillä on nyt sitten painekradientin kolme komponenttia, eli komponentti x-akselin suunnassa, y-akselin suunnassa ja z-akselin suunnassa. Eli me voidaan nyt sitten kirjoittaa tämä painekradientin avulla tällaiseen muotoon, missä meillä on painekradientti, siinä on ne se vektorikomponentit, ja nyt sitten, kuten todettua, niin x-akselin suunnassa paine ei voi muuttua, y-akselin suunnassa ei voi muuttua, ja z-akselin z-akselin suunnassa me saatiin tällainen yhteys, että se on riippuvainen tuosta tiheydestä ja sit putoamiskiihtyvyydestä. Me voidaan myös kirjoittaa tämä vektorinotaatiolla, eli tänne me saadaan meidän painekradientti on yhtä kuin miinus g ja sitten toi yksikkövektori yksikövektorit z-akselin suunnassa. Tuonne tuli nyt toi miinus sitten, koska meidän ää, havaittiin, että toi vaikuttaa tonne negatiivisen z-akselin suuntaan. No nyt sitten, koska ää, ollaan havaittu, että tämä paine painekenttä ää, riippuu ainoastaan yhdestä koordinaatista, eli nähän nyt voidaan tulkita niin, että meillä on DPDX on yhtä kuin 0, eli paine ei voi olla funktio x, paine ei voi olla funktio y:stä, paine on siis funktio ainoastaan z-koordinaatista, jolloin me voidaan luopua tuosta osittaisderivaattamerkinnästä ja siirtyä käyttämään ihan tavallista differentiaalimerkintää. Eli me voidaan supistaa tästä tämmöiseksi yksinkertaiseksi yhdenmuuttujan differentiaaliyhteydeksi, eli kirjoittaa se muodossa dp on yhtä kuin miinus